Kids Connect the Dots. Το παιχνίδι αυτό διδάσκει στα παιδιά να αναγνωρίσουν και να προφέρουν αριθμού και γράμματα του αγγλικού αλφάβητου. Θα πρέπει να πατήσουν σε μία σειρά από κουκίδε που περιγράφουν ένα ζώο ή ένα αντικείμενο που εκείνα συνήθω δεν μπορούν να προσδιορίσουν. Καθώ πατούν στις κουκίδε ή συνδέουν τι τελείες προφέρονται οι αριθμοί και τα γράμματα του αγγλικού αλφαβήτου. Όταν τα παιδιά καταφέρουν να συνδέσουν όλε τι κουκίδε, αυτέ θα μετατραπούν σε ένα πολύ χρωμογραφικό. Στην αρχική οθόνη του παιχνιδιού είμαστε σε θέση να επιλέξουμε μεταξύ τεσσάρων επιλογών: Τη βασική Play για την εκκίνηση του παιχνιδιού, Preferences για την παραμετροποίηση βασικών χαρακτηριστικών του παιχνιδιού, More Games για να μεταφερθούμε στον ιστότοπο της κατασκευάστριας εταιρείας και Full Version για να προσπελάσουμε την πλήρη έκδοση του παιχνιδιού. Αφού επιλέξουμε Play, στη συνέχεια τα παιδιά βλέπουν ένα περίγραμμα μια εικόνα που ανήκει σε μία από τι ακόλουθε κατηγορίε. Ζώα, μουσικά όργανα, παιχνίδια, φρούτα, οχήματα, σχολικά αντικείμενα, καθώς και άλλες οι οποίες ξεκληρώνουν πρόοδευτικά ανάλογα με την πρόοδο του παιδιού. Το gameplay είναι σχετικά απλό. Τα παιδιά πρέπει να πατήσουν σε μια σειρά από κουκίδε που περιγράφουν ένα ζώο. Καθώς πατούν στις κουκίδε και συνδέονται οι τελείες, προφέρονται οι αριθμοί και τα γράμματα του αγγλικού αλφαβήτου. Όταν τα παιδιά καταφέρουν να συνδέσουν όλες τις κουκίδες, αυτές μετατρέπονται σε ένα πολύ χρωμογραφικό.